تاخني وي وين وين في غياري سلبار و دايرين تايرين تاتسلاتين ديات سنه تاخني وي وين وين في غياري سلبار و دايرين تايرين تاتسلاتين عاد تدخل خلاد تدخل خلاد شوّنتها أنت هام شوّنتها زداين شأو عاد أنت دل خالات دل ترزا في كروم غار ست شمسين ذي السجبة في ست زي سنين خالطة الواقفة الوقت نترزا في كروم غار ست شمسين في ست زي سنين يبدو فلان تزداين يوفي تسق والسهم قافين رب هذا الحقان توبل حقن تامثلي وين يبدو و قاتل قاتيل حبذا تلحقات و تلحق فراشه مثني وين ريعد غير لا لغير لا تسحابي اليوم في قطر عا غرت صحابي يرعو بدو يفهم مسكين هامتنا هذي رانشارها وما في يرعو مغردي و تبايني بدو يفهم مسكين